يلا واحد احمد تحمل يلا بوم يوه اشبه يا أشبه. يا اشبه ايوه قداما جاب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد مع تحيات فرقه الفراشه الفنيه